Ion Cristoiul de de gol pe Sebastian Ghic, ar fi primit un telefon din Congresul PSD, primaș spus șeful Dragnea. Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezvăluiri din timpul de de la Belgrad, acolo unde i-a luat un interviu video fostului deputat fugar, Sebastian Ghiuc. Jurnalistul l-a dat de gol pe Ghic subliniere i-a spus în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce telefon ar fi primit fostul deputat. Ghic ar fi fost sunat de cetre un membru de la Congresul PSD nemultuit de subliniere eful Social-Democracilor, Liviu Dragnea. cât timp eu eram la Belgrad? Sebastian Ghic a fost sunat sub de la Congresul PSD. Unul l a sunat sub a spus ce fur dragnea la Congres, a spus Cristoiu.